السلام عليكم طلابي الله عقاب رحمه من قناه من قناه يامي جايب لكم فيديو جديد مع لعبه جديده جايب لكم لعبه ماينكرافت اللعبه دي انا كنت بحبها قوي كنت بلعبها اصلا فحتى شوفوا كنت بلعب كم كم لعبه كنت بلعب العاب كتير اوي شوف جيمات كتير قوي فبقى هلعب معكم معاكم جيم حلو كده وان شاء الله هنخلي الماينكرافت دي سلسله في القناه يعني يعني ممكن كمان فيديو كده وننزل ماينكرافت فشوف حتى انا يعني كنت بلعب كل ده بس يا جماعه بقى انا عايز تكونوا تكتبوا في الكومنتات ازاي نفتح اللي هو المود اللي هو وان بلوك كده انا عايز افتحه مش عارف ازاي افتحه قولوا ازاي افتحه فيلا نفتح جيم جديد هنعمل يعني واحد جديد إحنا بعد الوقت أنا بس ل سيرفايبل أنا كنت بلعب كري بس قلت لعب سيرفايبل هو إحنا نلعب سيرفايبل ونخليه نورمال ولا إيزي خلا إيزي عشان إحنا لسه احنا يعني إنيا وناس ما كنتش ألعب بقى ف accents لعب دي ولا اقول لكم نخليه نورمال نور. أصلاً بقدر نلعب ماين كرافت دي يعني هم يلا كويت يلا بقى المشكله بقى ان انا اتحمل بتاخد خمس سنين عشان تحمل. فلا لما اتحمل هوريها ماشي وهم حطوني في المكان ده هنزل بقى بس يا بس ما موت مش عايزه اموت ماشي يلا بسم الله المكان ده بقى انا كنت بلعب كرييتف كنت بقى فطير واختار المكان كنت بضغط على زر النط ده او أربع مرات كنت بطيء-وكنت كنت بقى بشيل دي كده شمت. لسه بقى هقعد وقت بقى وانا بلعب يعني اللعبة على الموبايل مش على الكمبيوتر <تصفيق> انا اصلا لو لو عرفت احملها على الكمبيوتر كنت حملتها بس ب بدور عايز احملها ما عرفتش اهو هبدا اكسر اخد الخشب اه برضه فوق يلا يلا اهو هكسر اكتر في الاول طبعا هنعمل هنعمل لنا اسمها ايه بتاعه تيبل دي اللي بنسطع فيها الحاجات هنعملها مش فاكر اسمها كانت حاجه حاجه كده تيبل لما افتكر هقول لكم مش فاكر يلا احنا هنكسر خشب كتير قوي عشان بقى عشان احنا بقى عايزين كده من اولها تطلع لنا كده حاجات كتيره كده دروع وكده واللعب شويه بتعلق يلا بتعلق انا بقى هكسر حوالي نص ستيك كده وستيك وهرجع لكم شوفوا يا جماعه انا قلت اعمل ايه اه اعمل الاول اللي اه هو اسمه اكس ده اكس عشان اكسر بيه اسرع واكسر بقى نص او وستيك اكسر بس دي عشان يبقى معانا 10 بس هروح بقى اصنع كرافتنج تابل كرافتنج تيبل دي هروح كده وكان صنع كده لا اه احنا نحلل الخ... ن... ن... نعمل الخشب الاول اهو هناخد ناخد ناخد ناخد ناخد ناخد يلا انا هجمع بقى ستيك من ده اهو اعمل كرافتنج تيبل اسمها كرافتنج تيبل انا افتكرت اهو الكرافتنج تيبل بتاعها هنجيب ده بقى وهنعمل عصا اهو نعمل اتناشر ماشي نعمل بقى سيف السيف كانت ازاي كده كده او كده صح سيف ونعمل بقى اكس دي نعمل كده نحط دي كده اهو ونعمل اكس مش هنف اي حاجه اكس اهو ونعمل بي ككس بي ككس نحط دي هنا نحط دي هنا و سبي ككس ماشي ونجيب لنا ده كمان كده عملنا لنا كل حاجه هجمع بقى ش... ستيك من الشجر ده وارجع لكم اكسر بس الكرافتنج تيبل دي اهو بيكسر اصلا كنت بقى لو كسرت بقى اللي هو ستيك كامل شجر بايدي كنت هتعب يلا احنا بس عايزين كده <hesitation> ن... ن... ن... لما- لما نعمل دروع وكل حاجه بقي عايزين نستكتش... نستكشف نستكشف كه. كيف كهف- الاول بس نجيب حجر ونعمل بيه ال- اسمه نعمل- بك... بسيف والحاجات دي بالحجر اعمل كل حاجه بالحجر الاول وبعدين بقى ابقى اروح استكشف كهف بس لو لقينا بس كهف من اولها كده عايزين نعمل لنا دروع كتير خلاص كده نروح بقى على دروع اللي اقرب يجي عايزين نعمل حجر دروع بس دروع, دروع. لا دروع عايزين درع ده لا لا لا لا احنا عايزين ننزل تحت الاسم الناس دول دول الناس اللي هم الوحوش دول هيقتلونا نجيب خشبه ونقفل علينا من فوق اقفل دلوقتي مش شايف اي حاجه ايه ده مش شايف اي حاجه ايه ده شايف اي حاجه يا جماعه-مش فحم عايز اعمل لمبه <تصفيق> انا شكلي هطلع احارب الوحوش-بص لفوق وكسر-كسر-هدي ايوه انا تحتي حجر اصلا طب انا بس عايز فحم مش عايز اي حد ييجي فوقي ايه نجيب البكاكس نكسر حجر حجر حاجة حجر فوقنا لا مفيش حاجه فوقنا نكسر حجر اكتر وده حجر ولا حاجه تانيه -شوف كده انا هروح اهو كافتنج تيبل خلينا تحتنا طبعا <laugh> مش بس اصلا اهو هنجيب الكافتنج تيبل وهنحط فين ال... نجيب معانا في... سته حديد يكفوا بتهيألي لأ هنعمل سيف الاول-سيف اهم عشان عشان نقتل بيه عشان احنا نطلع دلوقتي اهو ونعمل بكاكس لا يا ربي يلا. ونعمل ما ينفعش نعمل حاجه تانيه مش هينفع نعمل حاجه تانيه لان قصّرنا لنا بس كمان حاجه هي أس اسرع اسرعه بواش عندنا كام دلوقتي عندنا 3 يكفي هنعمل عصيان فين الكرافتنج تيبل اهو هنعمل عصيان العصيان بتتعمل ازاي انت لسه دلوقتي العصيان بتتعمل ازاي يلا نحط ده هنا ونجيب حجر نعمل كده ونجيب العصيان كده كده عملنا كل حاجه نحط ده هنا بقى وده هنا وده هنا وده هنا وداهن نجيب الحاجات الحجر دي بقي يلا بسم الله احنا طالعين اهو ناخد بس الكارتينج تيبل نكسرها فانكيكس اهو نكسرها ونطلع نطلع بأيه ده اهو معانا حجر تاني معانا خشب أصلي. نجيب كمان يلا حط تمام ده نجيب بقي ونطلع بسم الله ده إيه؟ وندر وندر مان وندر مان مش عايزين مش عايزين لو احنا بصيناله هيقتلنا مش عايزين نبصله خالص مش عايزين الصبح يجي مفيش اي خوف هنا تعالى يا صبيدج تعالى يا صبيدج تعالى يا, تعال يا صبادج هقتلك تعالى بتهرب من مين تعالى عايزين خروف عايزين خروف انت ايه كلب اهلا عامل ايه ولا انت ايه عامل ايه متهربش تعالى بس تعالى هقولك ماشي هو مش عايزنا احنا عايزين خرفان اللعبة دي بتعلق خرفان خرفان عشان ننام يلا عايزين بس خرفان خرفان ايه ده ايه ده ايه ده لا إده إده إده إده. لا ايه ده ايه ده لا إده إده. لا انت يا غبي يا يا غبي يا غبي يا غبي امشي امشي امشي امشي امشي امشي إمش بتعرفي ايه يا غبي يا غبي تالتك ايه ده ايه ده ده بيتاكل ده ولا ايه ده شكله مش بيتاكل ايه ده اصلا اكتبولو يا جماعه في الكومنتات ايه ده, ده. كان عايز يدبحني طب احنا نروح فين احنا عايزين سرير عايزين خرفان كنت بدبح من الصبح خفيف يعني أنا كان معايا الصبح كله وكان معايا سكيلتون. سكيلتون تعالى شوف احنا عايزين نصنع لده يصنع لنا درع بيصط... الدرع بيصنع- بيصنع ازاي درع الدرع الدرع اهو ده الدرع ياه الكرافتنج تيبل دي. يلا كيف كتابون نجيبها نجيبها يلا تحط تحط يلا نجيبها ونشوف الدرق. زي الدرع <hesitation> اه. عايزين درع اهو عايزين واحد معندناش ايون ايون دي عايز لها كحل ايون دي عايز لها يا جماعه والله الليل ده الليل ده مصيبه في اللعب انا كنت اصنع-, أصنع لي سرير من الاول خالص بس انا ربي- ربي ربي طول العمر-هنستنى بصبح عبل ما يجي حتى لو في فحم مثلا فا- انا- يا فحم يا خرفان بس دل انا عايزه يا فحم يا خرفان لا لا لا, لا إيه, ده ايه ده ايه ده لا لا لا ما تلات من بس مين الربي ده لا يا زومبي يا زومبي يا غبي يا غبي يا, ربي يا ربي. لا <hesitation> آه اموت لا مت ليه يا زومبي يا غبي زومبي معاك سيف يا غبي متخلف حاجاتي كلها ضاعت اعمل ايه بقي دلوقتي يا جماعه بقي الفيديو ده هيتسمي دخلنا ولا عملنا اي حاجه بقى. صح دخلنا ولا عملنا اي حاجه صنعنا الحاجات ومتنا وضاعت الفيديو الجاي ان شاء الله هن هنعمل البيت بقى وهنظبط نفسنا احنا وهنبدا من الليل كمان لا سلام بقى احنا كده هنخلص الفيديو دلوقتي وما تنسوش تعملوا لايك تشتركوا بالقناه وتصيغوا الفيديو وتكتبوا تعليق تحت يعني الحاجات اللي انا قلت لكم يعني Yok, selam olayım.